Спеціальний ефір на Радіо НВ. Шановні, радий вам повідомити. Сьогодні з нами Всеволод Стеблюк, військовий лікар, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, полковник медичної служби Національної гвардії України. Всеволоде, вітаю. Я вітаю тебе, Дмитре. вітаю всіх наших слухачів, а також тих, хто дивиться на каналах соціальних мереж. Мені дуже приємно знову бути в цій студії. Дякую, навзаєм. Ти зараз займаєшся комплектуванням мобільного госпіталя, так? Які проблеми відчуваєш? Я зараз займаюся підбором кадрів, тому що е, виявилось надзвичайно складно знайти кваліфікованих е, спеціалістів, які ще сьогодні не служать чи не виконують завдання з допомоги захисникам України. Е, медики завжди були дуже патріотичними завжди намагалися бути ну, в перших рядах, тих, хто допомагає, рятує. І тому, коли ми почали з початку нового року підбирати собі штат, от, у нас залишається декілька вакансій, і я зараз шукаю фахівців. А які це вакансії? Нас, можливо, почують зараз? Можливо, Правильно? почують, так, так. У нас вакансії лікарські – це отолеринголог, рентгенолог середнього медичного персоналу, це операційні медсестри, сестри-анестезистки, ну і власне все, тому що загалом на більш ніж на 60% за штатом ми вкомплектовані і вже йде робота, вже наші бригади працюють і на сході, і в інших точках, і власне працює сам шпиталь. Пане полковнику, що це означає? Ось зараз нас слухають медики, так, які хочуть допомогти Україні, українським військовим. А вони йдуть на військову службу, зараховуються в штат Національної гвардії. Як це відбувається? Ви знаєте, що на сьогодні триває набір до гвардії наступу, формуються бригади Національної гвардії, Національної поліції, прикордонної служби. Це е, нові за своєю структурою і функціоналом підрозділи і в тому числі і медичні підрозділи. Служба можлива по мобілізації по контракту і користується всіми правами, обов'язками, всіма видами забезпечення, як сьогодні військовослужбовці. Це і гідне грошове утримання, і перебуваючи на базі постійного перебування і відповідні надбавки за роботу в гарячих точках. От, це забезпечення речове, бачите, який я красивий сижу. Дуже гарна форма. Бо от, форма дуже як гарна. як камуфльована флісочка, зайдіть, шановні, в Ютуб, радіо НВ, ви все побачите. Власними от. очима. Ну і харчування дуже добре. А при цьому медики отримують і військове звання? Безумовно, в залежності від того, яка посада. Є посади офіцерського складу, є посади сержантського, солдатського складу. Це повністю служба військова. Ну от я думаю, що це спрацює зараз, те, що ми ну, повідомили я хотів би, в так, Я чекаю, я чекаю. Я хочу сказати, що жодну людину ми примусово там мобілізовано нікого не брали, тому що достатньо добровольців і це мій принцип. В першу чергу людина має бути патріотом, професіоналом і порядною людиною. І тоді він знаходить себе в нашій команді, яка живе як єдина родина. А я от ще що думаю, можливо, є сенс звернутися і до тих медиків, які зараз за кордоном перебувають? І, і це, до речі, не фантастична мрія. Я знаю, що там вистачає людей, які готові приїхати в країну і, і, і допомогти їй. Ну, якщо вони погоджуються стати на військову службу, то чому б ні? Е, крім того, я хочу сказати, що так, наша Перша президентська бригада оперативного призначення, яка носить назву «Буревій», вона має дуже потужну матеріально-технічну базу стосовно медицини. Ми маємо унікальний мобільний госпіталь, ми очікуємо ще на певні надходження. Ми укомплектовані практично всіма видами медичного обладнання сучасного. І в нас працювати і цікаво, і престижно, і... Це досить високий рівень. У нас кандидати наук, ну я доктор наук, професор, кандидати наук, лікарі вищої категорії, так, відповідно, середній персонал. Тому це буде корисним для підготовки, для того, щоб потім, повернувшись після перемоги у мирне життя, бути на висоті. Шановні, кандидати наук, професори в військовій формі, з військовим званням, все, Володе, так зрозуміло, що бригада має гарне забезпечення, бригада буревій президентська. Що, що означає президентська? Це просто як один із титулів, вона не має відношення безпосередньо до президента, але колись, як була особлива гвардія, так у нас на сьогодні є декілька президентських бригад у Збройних силах, зокрема от в Національній гвардії, ну ми перша. Але це, це допомагає вирішувати питання, коли, коли ти кажеш, слухайте, президентська бригада Буровій, хто ще що не зрозумів? Ми якось не говоримо особливо. Достатньо того, що знають нашу бригаду, яка одна з перших зустрічала ворога, боронила Гостомель, боронила Київ в Мощуні. Велика частина бригади воювала на Сході, тому що якраз перед самим початком, перед 24 лютим, велика частина бригади знаходилась в Луганській області, вони боронили Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. От. І бригада з славним бойовим досвідом, до речі, саме на основі нашої бригади стали ті перші добровольці Майдану. І от на днях тільки виповнилася була чергова річниця, коли перший батальйон сформований з добровольців Майдану. У 2013 році відправився на схід. Це було. На... Так запачатковувалася наша бригада. Мобільний шпиталь, який ви розгорнули, наскільки це о, о, унікальна споруда чи комплекс? Що так, комплекс, медичний комплекс? Це медичний комплекс, який дозволяє працювати, виконувати хірургічні втручання до семи великих операцій на день тобто полосних великих операцій і, відповідно, більше дрібних. Ми маємо дуже гарну діагностичну базу, у нас ультразвукова діагностика, у нас ангіографи, це арки, так звані, для рентген-контролю під час хірургічних втручань, чудова наркозно-дихальна апаратура, моніторингові системи. Але це стаціонарно. Зараз ми працюють, наші бригади на Сході, вони працюють на стабілізаційних пунктах, вони працюють на евакуації. От. І ми сподіваємось, нехай це також я... залишається поки в секреті, ми у нас попереду ще нове обладнання, яке підготовлено спеціально для нас. Полковник посміхається, щось хороше їде, я Без так розумію. Воно. А те, що сталося у нас перед війною, так, за часів Януковича, позакривали військові кафедри, це позначилося на підготовці військових, військових медиків? Знаєте, у нас до 14-го року планомірно руйнувалося. Не тільки медицина, військова, взагалі вся військова галузь, і, відповідно, це зачепило медицину. Варто тільки зазначити, що була відмінена військово-медична освіта, фактично, закриті військові кафедри в переважній більшості медичних університетів. Ну, це як диверсія взагалі була проти Я України? Я вважаю, що це була саме диверсія. Була зліквідована єдина навчальна медична рота, яка знаходилась в навчальному центрі Десна, От, і також ліквідували. І розформували? І розформували. Були скорочені посади санінструкторів в військах, в військовій ланці медицини. І саме тому, на жаль, на початку були такі величезні втрати, безповоротні санітарні втрати, тому що не було кому готувати до надання самовзаємодопомоги, надання до медичної чи першої медичної допомоги. Не вистачало катастрофічно... Офіцерів медичної служби лікарів Які ну, завжди скрізь Медики були військово зобов'язані Коли я навчався в медичному інституті в Київському Мені здається, не було людини, яка б не пройшла військову кафедру і не отримала звання офіцера запасу. А зараз відновлена ця структура? Чи це відбувається вже безпосередньо в військах? От наскільки мені відомо, згідно стандартів НАТО, в кожному підрозділі має бути санінструктор, навіть в невеличкому. Вони називаються бойові медики. Значить, ми почали відновлення це... З 2015 року, коли директором військово-медичного департаменту Міністерства оборони став Андрій Верба, я на той час був помічником міністра оборони за цим напрямком, і Едуард Хорошун, герой України, який є зараз керівником одного з напрямків медицини територіальних, не будемо казати, де... Він був начальником Центрального військово-медичного управління. От таким триумвіратом ми тоді взялися за організацію відновлення військово-медичної підготовки. Вже вересні 2015 року ми прийняли перших курсантів в, в навчальну медичну роту. Це були хлопці, дівчата вже з бойовим досвідом на той час. Багато з них потім лишилися інструкторами там. В 2016 році було відновлено 9 військових кафедр в медичних університетах, але ну, певні, певні труднощі були дуже важко. Це пов'язувалося з відсутністю фінансування, з певними бюрократичними перепонами, організаційними. Залишили на той час, що це є не обов'язковим проходження військової кафедри, а тільки хто хоче. Там були платні варіанти, треба було платити за навчання, щоб отримати звання офіцера запасу, е, так, контрактне навчання, квоти безоплатні були маленькі. Ну і в результаті ми маємо те, що багато дуже лікарів сьогодні на фронті, вони на позиціях, ну, якщо не мають офіцерського звання, то вони... Найкращому випадку на позиціях фельдшера, десь начальника медслужби там, батальйону. Багато хто з вищою медичною освітою на позиціях санінструкторів, От, А саме лікарські посади вимагають офіцерського звання. Все, Володе, підготувати кваліфікованого лікаря – це роки. І це багато грошей. Це ну, десятиліття. Це десятиліття. Так? Тобто це такий ресурс, який не створюється ось, ну, там, чарівної палички не існує, це точно, так? Чи відбувається навчання офіцерів запасу? Можливо, так як от ти формуєш обираючи людей з добровольців, тому що вони мають бути мотивованими. Але наскільки це зараз поширена практика? щоб відновлювати такі військові кондиції цивільних медиків? Ну, багато чого змінилося за ті 8 років війни, і дійсно почали працювати військові кафедри, але ще є багато-багато ресурсу, зокрема, коли, раніше, коли проходили лікарі, передкваліфікаційну підготовку, були курси передатестаційні, завжди читався курс, там місяць навчання було, а тиждень читався військово-медична підготовка. Це було обов'язково. Потім це щезло. От, це один із ресурсів. Друге, я вважаю, що нам потрібно повертати обов'язково військово-медичну підготовку. Е, певні курси читаються. Зараз же в університетах в програму закладена тактична медицина, медицина катастроф, як обов'язкові курси, зараз читаються певні частини воєнно-польової хірургії, воєнно-польової терапії, гігієни, але це знову ж таки до початку цієї великомасштабної війни воно якби так проходило ну, з певним відношенням. Та є кому там працювати, є кому воювати, нам аби в заліковці там поставили залік Для і все галочки. буде добре. Так. Ну і сьогодні, сьогодні те, що ми маємо, взагалі, якщо починаючи з пандемії, медична освіта опинилася в дуже-дуже складному стані. Це тому, що вона стала дистанційною? Абсолютно правильно, Дмитре. Лікаря не можна навчити дистанційно. Клінічне навчання, починаючи з другого курсу, перші там моменти догляду за хворим, це має відбуватися біля ліжка хворого. Всі клінічні дисципліни починаючи з пропедевтичної медицини, тобто як підійти до хворого, як вислухати там методи діагностики, все це напрацьовується виключно. Як можна цьому навчити при найкращих сит. Цих... мені довелося застати ще в мирному житті пандемію, коли я викладав на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. Ну це Абсолютно абсурдні речі, онлайн проводити заняття і розказувати, як, що ти там чуєш серце, там чи як ти пальпуєш той живіт. Ну, якщо людина не має, то треба думати руками, думати вухами, думати очима. От. Все це, це дуже... Ну це така шкода була нанесена взагалі освіті, а потім війна, і фактично для медичної освіти... Навіть при тих колосальних зусиллях, які роблять університети, шкода нанесена дуже-дуже велика. Я не знаю, мені страшно думати про майбутнє, яке воно буде у цих лікарів, коли тобто, вони тобто, прийдуть. Тобто ми ризикуємо отримати лікарів з дипломами, але без розуміння того, що вони роблять. Абсолютно. На жаль, так. Але найбільше, що мені здається, як найбільша втрата, це те, що студенти розучилися вчитися. Розучилися бути поряд з педагогом, відчувати цей от контакт, він надзвичайно важливий. Онлайн це неможливо передати. От. Коли ти проводиш заняття студентами з клінічних дисциплін, вони дивляться на тебе, вони дивляться на твою поведінку, як ти поводишся з хворим, як ти поводишся з ними. Це все разом формує того лікаря, який має потім прийти і самостійно працювати. Зараз це виправляється вже? Зараз університети повертаються до нормальної форми так, освіти? Так, безумовно, повертаються. І зараз все-таки, дякуючи ЗСУ... Менше в нас і загроз повітряних, і більше часу і можна є. і світло є, це теж дуже важливо. Але, але, але зараз провідні фахівці, провідні ті ж професори, наукові співробітники вони зайняті практичною роботою. Дуже багато поранених, дуже багато іншої патології. От, це колосальний досвід. Те, що сьогодні відбувається, як сьогодні розвивається, збагачується досвідом наша вітчизняна медицина, це все має потім прийти в університети. От, і отут проблема дуже велика. Як на сьогодні це поєднати? Цю роботу і навчання. Все, молоде, я додам. Дякуючи Збройним силам України і Національної гвардії України. Так, ми розуміємо. Хлопці і дівчата Національної гвардії, ми знаємо, що ви тримаєте фронт. Ну, так само, як і прикордонні. Так. Прикордонна служба і Національна поліція, а тут в тилу ДСНС. Ми всі разом тримаємо цей фронт. Разом з медиками цивільних установ. Севолода, ти сказав, що зараз вже дисципліна тактичної медицини повертається в медичні заклади. Я взагалі відверто кажучи що думаю, що тактична медицина має у нас бути запроваджена в основі середньої школи. Абсолютно ти правий. Абсолютно ти правий, тому що ми повернути нормальну допризовну підготовку цю первинну військову підготовку, це не тільки підготовка, скажімо, там, навчитись якимось навичкам. Саме виховання молоді, як майбутніх захисників і захисниць держави, це є надзвичайно важливим. Свого часу була практика, це знову ж таки, повертаючись до ще совєтського минулого, коли... У всіх гуманітарних вузах дівчата всі навчались сестринській справі. Всі медичні заклади навчальні, медучилища, зараз це коледжі, мали дуже потужні цикли військово-медичної підготовки. На сьогодні це треба повертати. Тим більше що після перемоги в нас не буде дефіциту в викладачах, які мають цей колосальний досвід. Але я думаю, що це вже зараз треба робити. От у нас є новий міністр освіти, Оксан Лісовий. Доречно звернутися до пана міністра, та, щоб подумати про те, що основи тактичної медицини насправді треба запроваджувати, а вже як предмет, в середній школі? Абсолютно логічно. Тим більше, що в нас величезна кількість фахових інструкторів, які могли б підготувати і програми. Частково це є, але, е, ну, скажімо прямо, хто викладав до війни військову підготовку? От. Переважно це були пенсіонери. Так само, як і на сьогодні, треба переглядати, хто буде викладати військово-медичну підготовку в медичних університетах. На час, коли ми повертали кафедри, це були чудові люди, які мали досвід керівництва великими військово-медичними закладами, це шановні люди, але настільки швидко змінюється все під час цієї війни, і стандарти надання допомоги, і підходи, і методи лікування, організаційні питання. І я вважаю, що мають приходити люди, які мають реальний бойовий організаційний досвід. А навчання на фронті відбувається? Багато людей пішли, ну, починаючи з 2014 року, парамедиками. Ну, і навчались, по суті, справи вже на полі бою. Як це позначилося на рівні військової медицини. Скажімо так, що взагалі прихід сюди в Україну тактичної медицини, така як вона є в світі, воно дуже-дуже допомогло і тисячі життів врятовані саме тому, що ми Намагалися з 14 року брати, як мого, більше створювати навчальних центрів різного роду. В тій же Десні після медичної роти був створений 205-й навчальний центр по підготовці старших бойових медиків. На сьогодні таких центрів багато. Вони є які готують саме інструкторів, тобто людей, які будуть навчати бійців. Це не потрібні лікарі, це не потрібні медичні працівники. Тактичну медицину має викладати інструктор, який має бойовий досвід. От. І такі центри є і в Збройних силах, і в Службі безпеки України, безумовно в Національній гвардії є декілька таких центрів, які готують фахівців. А далі вже ці фахівці безпосередньо в підрозділах навчають тих, хто приходить. От на сьогодні формування гвардії наступу, ми щоденно приймаємо дуже багато добровольців, які приходять. От, вони проходять всі співбесіди, психологічні тестування, визначення рівну фізичної підготовки, і з ними починають працювати. І велика частина навчального часу – це саме тактична медицина. Тому що, якщо ти не володієш навичками порятунку життя, свого чи свого побратима, то, вважай, тебе не можна випускати на поле бою. Ну, тобто, люди в Україні мають бути освічені. І, шановні, це ж питання... Дивіться, це ж, це ж питання не лише воєнного часу. Війна закінчиться, ми переможемо. Але це саме ті знання, які не зашкодять вам в будь-якій життєвій ситуації. Наприклад, надання допомоги потерпілому під час дорожньо-транспортної пригоди. Наприклад. А таких ситуацій, на жаль, ну, в нашому житті вистачає. Всеволода, от просто образяться наші побратими, якщо ми їх не згадаємо, погодься. Та це волонтерські добровольчі організації, які виникли з 2014 року. Це і ПДМШ, це і госпітальєри, це Хотабич, інші добровольці, які по суті справи стали військовими медиками. Так наскільки зараз це важлива складова, ось цей рух. А вони повністю інтегровані в. Систему медичного забезпечення на фронті вони є частиною сил та засобів військової медицини. Вони виконують колосальну роботу і працюють спільно з медиками Збройних сил Національної гвардії, От, працюють в одних операційних, забезпечують велику кількість евакуацій найтяжчих пацієнтів. Тому що і фахівці туди приходять, ну ми вже говорили про те, що е, в добровольчі формування йдуть ті, які не можуть з якихось причин бути на службі, і є негативні моменти, є позитивні, що вони не можуть бути, от, і вони віддаються повністю своїй роботі саме в добровольчих формуваннях. Ну тобто цілковита синергія. Абсолютно. І на сам кінець ми фіналізуємо зараз. Пане полковнику, як вас знайти, як вийти на контакт тим людям і тим медикам, які чують зараз нас в ефірі? Вони готові, вони хочуть під вашим керівництвом і командуванням допомагати і захищати Україну? Е, можна зайти на сайт гвардія наступу, знайти бригаду «Буревій». О, це є і в центрах надання адміністративних послуг е, МВС, і через інтернет. Прийти в бригаду, зустрітись на співбесіду, пройти тестування всі, стати одним з нас. Тобто ще й не, не так просто Ні, все. Ні, не так просто. Не так просто. У так. нас найкраще. Дякую дуже. Все Стеблюк, полковник медичної служби Національної гвардії України, військовий лікар, доктор медичних наук, професор. Заслужений лікар України, шановні, з нами в ефірі. Послухаємо новини.